Привіт всім! Сьогодні ми займемося альтернативним способом прокачки щеплення. На відміну від традиційного способу, ми не будемо виганяти тормозну рідину системи разом з повітрям, а навпаки, вганяти в систему тормозну рідину для того, щоб повітря, яке залишилося в системі, виходило через горловину бачка. В чотирьох місцях, а саме отут, кріпиться верхній захист двигуна, який нам потрібно зняти. Тянемо до верху його праву та нижню сторони. Тоді тягнемо захист до себе, щоб звільнити його дальню ліву сторону. Тому що там є ось такий от стовпчик фіксаторів, в який заходить виступ. Щоб дістатись до потрібного місця, нам потрібно зняти повітряний фільтр з його патрубками, які йдуть до нього і після нього. Демонтаж почнемо з патрубків, які тримаються на стопорних кільцях. А їх, як ви здогадуєтесь, пальцями отак от не знімеш. Та і не одне кільце потрібно зняти, є ще й друге. Для цього потрібні спеціальні щіпці для стопорних кілець. Над вигоном вашого автомобіля може бути ось така от шумотеплоізоляція. Її потрібно буде зняти. Інакше вона буде заважати вашій роботі. Тримається вона на чотирьох кріпленнях ось таким от чином, їх і відкручуємо. Ізоляція демонтована. Далі переходимо до стопорних кілець патрубків. Знімаємо одне кільце. І так само друге стопорне кільце повітряного шляхопроводу. Далі демонтаж гофри проводимо руками. Ну і не забуваємо подивитись. Можливо, на ній щось тримається. То була частина повітряного шлягопроводу, яка знаходиться після повітряного фільтра. А далі переходимо до тієї частини, яка знаходиться перед ним. На відміну від попередньої, вона не тримається на стопорних кільцях. Використовуємо лише руки. Тож, повітряний фільтр звільнений від патрубків, переходимо до його демонтажу. Спочатку демонтуємо кабельне з'єднання. А тепер дивимося, на чому тримається сам фільтр. Права його частина одягнена на своєрідний стержень. А ось цієї частини він прикручений. Щоб звільнити його, нам потрібен буде ключ торкс. Це єдиний гвинт, який нам потрібно буде відкрутити. Далі беремо корпус повітряного фільтра руками з обох сторін і тянемо його до верху, до себе. І ще одне кріплення, вже третє на якому тримається корпус повітряного фільтра. Ось вони всі три. Дві фіксуючих основи і гніздо під гвинт. Знявши повітряний фільтр, нам відкривається вигляд на коробку передач. Саме на ній є ось такий от штуцерок, який розміщується перед робочим циліндром, а той, в свою чергу, знаходиться в самій коробці. Саме в нього ми і будемо нагнітати тормозну рідину. А ще нам знадобиться ключ на 11, який ми будемо відкручувати штуцер. Також серед необхідних матеріалів нам потрібен буде фрагмент медичної системи. Гумову її сторону одягаємо на штуцер. Ну і медичний шприц. Саме ним ми будемо нагнітати тормозну рідину. Не забудьте відкрутити кришку бачка з тормозною рідиною. І звісно, що тормозна рідина, яку ви маєте закачувати в систему, має бути свіжою. Далі невеликою кількістю рідини наповнимо будь-яку невеличку чисту посудину. Саме так буде зручно набирати її у шприц. І наш шматок трубки від системи теж має бути заповнений рідиною. Відкручуємо півоберта штуцер і нагнітаємо туди тормозну рідину. Вдавивши до кінця поршень шприца, закручуємо штуцер. Таким способом втиснемо в систему тормозної рідини 2-3 шприця 20 -ки. При цьому не забуваємо контролювати рівень рідини в бачку. При необхідності відкачуємо. А тепер спробуйте педаль щеплення рукою. Вона стала дуже пружною. Справу можна вважати завершеною, згортуємо операцію. Демонтуємо трубку зі штуцера. Та знімаємо з нього ключ. Не забудьте закрити штуцер копачком. Якщо його немає, зробіть самі. Проконтролювавши рівень тормозної рідини, закручуємо бачок кришкою. Якщо сталося так, що тормозна рідина залишила свої сліди на інших деталях, приберіть їх. А далі процес йде в зворотньому напрямку. Ставимо все на свої місця. Корпус повітряного фільтра ставимо на його платформу з двома фіксаторами, а потім прикрутимо його, використовуючи ключ Torx. Коли корпус повітряного фільтра буде закріплений, приєднаємо до нього нижній патрубок. Далі до корпуса фільтра приєднаємо верхній патрубок гофру. А в цьому місці має бути зафіксований шланг. А стопорні кільця з обох сторін гофри чекають на потрібні їм щіпці. Коли стопорні кільця стануть на свої місця, приєднуємо роз'єм датчика. І ось процес зборки виходить на фінішну пряму. Чіпляємо шумоізоляцію. Тримається вона на чотирьох різьблених стовпчиках. І закріпити її там ми маємо ось таким от кріпленням. І останній елемент, який нам залишився повернути на місце, верхній захист двигуна, як я казав, кріпиться на трьох основах і на слайдері. Притискаємо тут, тут і ось там. Ну і прослідкуємо, щоб гумова прокладка вийшла наверх. Отож, все поставили туди, де зняли. Робота завершена. Всім дякую за увагу, успіхів!